Imádkozzunk, testvéreim! Mennyi édes atyánk, az Úr Jézus Krisztusban azért gyűltünk össze, hogy örvendjünk benned, imádjunk, dicsőítsünk téged, mindazért a kegyelemért, amit Jézus Krisztusban ránk árasztottál. Köszönjük, hogy egy érő Isten vagy, akinek van szava népedhez, és most abban a kegyelmi időszakban élhetünk, amikor igényelhetjük a te szavadat. Azért jöttünk, Urunk, mert vágyunk vele találkozni, téged megérteni, és akaratod szerint cselekedni. Könyörülj rajtunk, és lelked által urald ezt a délután, urald a szívünket, a szolgálattevőket, a hallgatókat, dicsőségedre és lelkünk épülésére az Úr Jézus nevében. Amen. Amen. Drága testvéreim, kedves gyülekezet, Isten igéjét Sámuel első könyvéből olvassuk, a harmadik résznek az első versétől a negyedik rész első verséig. Tehát Isten ígéje megtalálható Sámmel proféta első könyvének a harmadik részében az első verstől a negyedik rész első verséig. Majd utána kérjük szeretettel, hogy szekrényes pál, lelkipásztor, testvér imádkozzon mindannyiunk nevében Isten áldásáért. Figyelmesen hallgassuk meg az ígé. És a gyermek Sámuel szolgálva az Úrnak Éli előtt. És abban az időben igen ritkán volt az Úrnak kielentése, nem vala nyilvánvaló látomás. És történt egyszer, mikor Éli az ő szokott helyén aludt, szemei pedig homályosodni kezdének, hogy látni sem tudott, és az Istennek szövét nekem még nem oltatott el, és Sámuel az Úrnak templomában feküdt, hol az Istennek ládája volt, szólott az Úr Sámuelnek, ő pedig felele, imhol vagyok. És Élihez szalada is monda, imhol vagyok, mert hívtál engem, ő pedig felele, nem hívtalak, menj vissza, feküdj le, elméne azért és lefeküvék. És szólítá az Úr ismét, Sámuel, Sámuel. Sámuel pedig felkelvén éléhez ment, és mondta, Imhol vagyok, mert hívtál engem, és ő felele nem hívtalak, fiam, menj vissza, feküdjél le. Sámuel pedig még nem ismerte az urat, mert még nem jelentetett kinéki az úrnak igéje. És szólíta az úr harmadszor is Sámuel, ő pedig felkelvén éléhez ment, és mondta, Imhol vagyok, mert hívtál engem. Akkor eszébe jutott élnek, hogy az Úr hívja a gyermeket. Mondd azért Éli Sámuelnek, menj el, feküdjél le, és ha szólítanak téged, ezt mondjak, szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Elmén azért Sámuel, és lefeküvék az ő helyére. Akkor eljövén az Úr oda állott, és szólítá, mint annak előtte, Sámuel, Sámuel, és mondd Sámuel, szólj, mert hallja a te szolgád. És mondd az Úr Sámaelnek, ímé én olyan dolgot cselekszem Izraelben, melyet valakik hallanak, mind a két fülük megcsendül bele. Azon a napon véghez viszem élén mindazt, amit kielentettem háza ellen. Megkezdem és elvégzem. Mert megjelentettem néki, hogy elítélem az ő házát mind örökre, az álnokság miatt amelyet jól tudott, hogy miként teszik vala utálatosokká magukat az ő fiai, és ő nem akadályozta meg őket. Annak okáért megesküdtem az éli háza ellen, hogy sohasem töröltetik el éli házának álnoksága, sem véres áldozattal, sem étel áldozattal. Aluvék azért Sámuel mind reggelig, és akkor kinyitá az úr házának ajtajait. És Sámuel nem meri vala megjelenteni Élinek a látomást. Szólítá azért Éli Sámuelt és monda, Fiam Sámuel, ő pedig felele, én hol vagyok. És mondta: mi az a dolog, melyet mondott néked az Úr? El ne titkold előttem. Úgy cselekedjék veled az Isten most és azután is, ha te valamit elhallgatsz előttem, mind abból, amit mondottam néked. Megmondott azért Sámuel néki minden, és semmit sem hallgatott el előtte. Ő pedig mondta: ő az Úr, cselekedjék úgy, amint néki jónak tetszik. Sámuel pedig felnövekedik, és az Úr vala ő vele, és semmit az ő igéiből a földre nem hagy vala esni. És megtudá egész Izrael Dántól Bersebáig, hogy Sámuel az Úr profétájául rendeltetett. És az Úr kezde ismét megjelenni Silóban, mert kielentette magát az úr Sámuelnek silóban, az úrnak beszéde által. És ismeretessé lett Sámuel beszéde egész Izraelben. És kiméne Izrael és a filiszteusok ellen harcolt, és tábort járának ében ézernél, a filiszteusok pedig tábort járának áfegben. Eddig van Isten igéje, maradjunk így álva, és könyörögjünk az Isten áldásáért. Istenünk, hálát adunk neked azért, hogy délutáni alkalommal e szép imaházban csendesedhettünk el ígéd meghallgatására. Köszönjük, Istenünk, hogy a mi napjainkban van kielentésed számunkra. Köszönjük, hogy a te ígédből megismerhetünk téged. Köszönjük, hogy a te ígédből megismerhetjük a te szereteted, a te jóságod, a te kegyelmed, ahogy viszonyulsz hozzánk bűnbeesett, Tőled eltávolodott emberekhez. De Istenünk, köszönjük, hogy megismerhetjük az útat is, amely hozzád vezet. Az üdvösség útját, a helyreállításnak az útját. Magasztalunk téged, Istenünk, azért, hogy naponként olvashatjuk, hallgathatjuk a te drága ígédet. Szeretnénk úgy fordulni te hozzád ez alkalommal, azokkal a szavakkal jönni te hozzád, mint ahogy Sámuel tette, szólj, Uram! mert hallja a te szolgád. Ezért kérünk, adj nekünk hallófüleket. Segítsünk, hogy a megértett ígét a szívünkbe zárjuk, hogy ne védkezzünk ellened. Segítsunk, hogy a te ígéd üdvösségünket, helyreállásunkat, lelki megtisztulásunkat, növekedésünket eredményezze. Kívánjuk azt, hogy a te ígéd legyen az egyedüli zsinórmérték, amelyhez szabjuk az életünket. Kívánjuk, hogy a Te ígéd megbígasztaljon minket, a Te ígéd vezéreljen minket. Magasztalunk Téged, Istenünk, azért, hogy megszólítasz minket, és kérünk, hogy a délutáni alkalommal is ígédnek az üzenete legyen a középpontban. Segíts, hogy arra figyeljünk, és segíts minket, Urunk, a Te ígédet úgy értékelni, hogy abból semmi ne vesszen kárba, hanem mindet fel tudjuk használni az életünk folyamán fel tudjuk használni lelki épülésünkre, növekedésünkre, fel tudjuk használni a te igéd arra, hogy közösségben, olyan közösségben éljünk te veled és egymással, ahogy te elvárod azt tőlünk. Istenünk, magasztalunk téged a te jóságodét és kegyelmedét, és kérünk téged, legyen szabad, legyen üzeneted mindannyiunkhoz, mi pedig tudjuk szomnyúsággal, figyelmességgel követni, befogadni, és alkalmazni az életünkben. Amen. Amen. Tessék helyet foglalni! Egy közös éneket fogunk énekelni, amiután majd a kijelentések következnek. mm Nagyon hálás a szívünk, hogy a mi mennyi édesatyánk abban a kiváltságban részesített bennünket ezt a gyülekezetet, hogy ebben az évben, a 2012-es esztendőben itt tarthatjuk meg a Bibliaiskola, a illetve a Zilahi Bibliaiskola évzáró alkalmát. Köszöntünk ez alkalommal minden kedves jelenlevőt, bárhonnan jöttek is. Köszöntjük Budai Lajos testvért, aki a Zilahi gyülekezet és között lelkipásztora, ő koordinálja, igazgatja a Bibliaiskola munkálatait is. És örvendünk, hogy testvérünk itt lehet közöttünk ma délután. Köszöntjük Péter István testvért is, aki szintén, mint a Bibliaiskladi tanára van itt közöttünk. Békés a jövetele, és békés lesz a menetele is. Hát az úr áldja meg testvérünket, azokat, akik vele jöttek, kedves feleségét is láttam itt valahol, és bárki, aki vele érkedett. Köszöntjük Szekrényes testvért is, aki a Szilácium Jói Gyülekedetnek a lelkipásztora, és aki szintén tanít a Bibliaiskolában. Hát sajnáljuk, hogy a többi tanártestvérek nem lehetnek itt. De imádkozunk érettük is. Köszöntjük a Bibléiskolásokat, a kilenc Bibléiskolást. Most kezdem számolni, hogy mindenki itt van. Úgy látom, hogy igen. Áldjon meg az Úr titeket is, azt a hat személyt, aki most végezni fog, és azokat, akik még a jelenlevők közül másokkal együtt folytatni fogják majd a következő iskola évtől. Szeretném, hogyha, ahogy olvastuk az ígéből, ha úgy lenne ma közöttünk is, hogy ahogy Sámuel, mikor felkelt, kinyitotta az Úr házának az ajtait, úgy lennének nyitva mi szíveink is ma után Isten igének a meghallgatására. És örvendünk annak, hogy a bibliaiskolásokat, lelkipászorokat, gyülekezetekből is hozzátartozóik is elkísérték, és azokat is áldja meg a drága Úr Jézus. Ahogy említettem, az elmúlt hét végén délelőtt szekhalmon voltam egy bemerítésen, Dimény Ernő testvéremmel, és... Délután pedig Bertja faluban, a Philadelphia gyülekezet, Gálajos testvére és mind a két gyülekezet köszönti a kraszna és a szilátság úgy,mond az erdélyi testvéreket. A tegnap délután folyamán Somjon volt egy kisebb rendezvény egy fúvó találkozó, román és magyar gyülekezetek fúvós zenekarai, és köszönjük az itteni fúvós zenekar tagjának is, hogy ott voltak és részt vettek, és hiszem, hogy senki nem bánta meg, hogy eljött. Ma délután pedig. A cigány két kisbabáért imádkoztunk, mutattuk be az Úr Jézusnak fogarasi Dezső testvér szolgált az ígéből, és örvendünk, hogy ő is és családja is itt lehetnek közöttünk. Szeretném még hirdetni azt is, hogy még egy hét haladékot adunk azoknak, hogyha van valaki, aki úgy értette meg, hogy a megtérése és újjászületése következtében beszeretne merítkezni, szükségét látja ennek, hogy jelentkezzen, meg. Jövő vasárnap este az előjárókkal szeretnénk, azokkal a személyekkel, akik már eddig jelentkeztek, és még akik fognak addig, azokkal beszélgetni. Elkészült a következő két hónapra való beosztás, majd az alkalom végén Dimény Miklós testvérnél bárki a szolgáltatók közül kaphat belőle. Aztán szeretném bátorítani a szülőket, akiknek gyermekeik vannak, hogy bátorítsák őket és támogassák őket, hogy a táborban, amit Böszesten szeretnénk majd megtartani, jelentkezzenek. Minél hamarabb, tehát erre két hét időt adunk, lehet minél hamarabb, de két hétig, legalább két héten belül jelentkezni kell, és azt az illetéket is, ami jár, 120 fizessék ki, hogy amit kell, azt meg tudjuk venni előre a táborozás alkalmára. Köszöntjük azokat, akik hazajöttek, el voltak utazva dolgozni, és itthon vannak családjukkal együtt, mi is örvendünk nekik, és hálásak vagyunk a Jóistennek, hogy megőrizte őket minden bajtól, minden veszélytől. Előbb úgy volt, hogy mához egy hétre az enyedi gyülekezet énekkara látogat majd bennünket, de elmarad egy későbbi, egy őszi alkalomra, amiért majd imádkozzunk, tehát még inkább imádságba tudjuk majd ágyazni ezeket az alkalmakat. Ha lenne valakinek közölni vagy kijelenteni valója, most még ennél a részénél tartunk, lehetőséget adunk erre. Ha nincs, akkor az énekkal szolgálatát hallgatjuk meg, majd Péter István lelkipászolatásvér ige szolgálata fog következni. Sok szeretettel köszöntöm, köszöntjük mi is a kedves ünneplő gyülekezetet, mindazokat, akik eljöttünk erre az ünnepi alkalomra. testvér, azt mondta, hogy békésről jöttünk, hát békességben jöttünk, még sarmaságról, de nem sokára. Augusztus végén úgy rendelkezett az úr, hogy átköltözünk békésre, hogy ott is képviseljük Isten országát. Ezt nem mi választottuk. Nem szívesen tettük, tesszük, de az Úr iránt engedelmességből megtanultuk, hogy ahova küld az Úr, úgy, hogy éneket az énekel, vagy ahogy más énekben is énekeljük, hogy hova hív, oda megyek. Nehéz sokszor felvállalni ezt, de arra tanított meg az Úr már régebben, hogy aki az Úr Jézus követésére szánja magát, az el kell hagyja házát, apját, anyját, feleségét, gyermekeit és eleg elő kell legyen élete központjában, szíve minden vágyakozásában Jézus Krisztus és Isten országa. Nagy kegyelem az számomra, hogy együtt lehettem veletek néhány éven át, hiányozni fogtok számomra. Én az evangelizálás és tanítványság kurzust adtam át Isten kegyelméből, de hátra maradt még a vizsgához tartozó igen fontos rész, amit itt a gyülekezetben, meg otthonaitokban kell végezzetek. A személyes evangelizálásnak a gyakorlati megvalósítása. Úgyhogy az a jegy csak akkor lesz érvényes, hogyha ezt gyakorolni fogjátok. Végül is minden tantárgyal ugyanez a helyzet, nem elég elméletileg megtanulni, hanem gyakorlatban is kell ültetni azt. Kegyelem az, hogy ha valaki fiatal korában, gyermekkorában már megismerheti az urat. Kegyelem az, hogy ha valakinek hívő nagyszülei, szülei vannak, vagy voltak. Kegyelem az, hogy ha egy olyan gyülekezethez tartozhatik, ahol hallhatja Istennek élő üzenetét, ahol van kijelentés. Tehát olyan kijelentés, ahol nem csak prédikáció van, hanem személyre szólóan a Szent által megérti minden jelenlevő azt, hogy Isten neki mit mondott. Lehet, hogy talán ítélet alá kerül, de van lehetőség a megtérésre, megváltozásra. Lehet, hogy bátorítani fogja az Isten ígéje, vagy valamit a szívére helyez. Én szeretném azt, hogyha ma, úgyhogy imádságainkban is kértük, hogyha az Úr szavát, üzenetét személyesen tudnánk megérteni. Abba a balba vagyok, hogy személyveg nélkül jöttem el, pedig volt időm úgy készülni, de nem tettem be a táskámba, Úgyhogy feljegyzeteltem, én sok mindent de elég homályosan látom. Nagyon rá vagyok utalva, most arra, hogy az Úr szent lelke vezesse a gondolataimat, és hogy csak annyit mondjak el, amit az Úr épp szeretne. A kérdés az, amelyet szeretném így a szolgálatot elkezdeni, hogy szolgálhat-e egy gyermek az Úrnak? Annak idején, mikor én tizenéves voltam, még a vasárnap iskola nem működött. És a szívemre helyezte az Úr azt, hogy... Hát ezek a gyerekek az ima nem értenek semmit. Jó lenne őket összegyűjteni. Nem értették meg a testvérek. Aztán emlékszem, hogy ha próbáltunk énekelni, vagy épp egy kis kórust létrehozni, azt se értették meg. Nincsenek bemerítkezve. Nem értik ezek a gyerekek még az Úr üzenetét. A kérdés az, hogy szolgálhat-e egy gyermek az Úrnak? Az ígéből egyértelműen azt látjuk, hogy szolgálhat -e egy gyermek az Úrnak. Persze felügyelet alatt. És... Hogyha olyan szülők vagyunk, akárcsak a Sámuel édesanyja, hogy születésük előtt már kértük az úrtól a gyermekáldást, és talán megszületésük előtt már felajánlottuk az Úrnak, hogy Uram ezt a gyermeket nem magunknak, hanem a Te országod ügyére szeretnénk nevelni, adj erre kegyelmet, adj erre nekünk vezetést és bölcsességet, akkor ez egy csodálatos kegyelmi lehetőség a gyermekeinknek. És testvéreim, az Úr Jézus bevonulásakor emlékezzünk, amikor a gyermekek elkezdték dicsőíteni a mi drága megváltunkat, A farizeusokat igen sértett a gyermekek önfelett, de ugyanakkor újongó örömmel, örömből fakadó Krisztus dicsőítése. És azt mondja az Úr pártfogás alá véve gyermekeket, hogyha ezek elhallgatnak, akkor a kövek fognak szolgálni, vagyis kövek fognak kiáltani. Kegyelem az, hogyha a gyülekezeteinkben vannak vasárnapiskolai csoportok, ha vannak iskolai tanítók, és nem akármilyen tanítók, hanem olyan tanítók, akik személyesen hallják az úrtól jövő üzenetet, és személyesen hídből hídbe tudják átadni. Sajnos láttam azt, hogyha egy-egy csoportnak olyan a vezetője, akinek nincs személyes élő közösség az Úr Jézussal, a gyerekeken is látszik az, hogy nincs az a vágy, az a tűz, az, ami sámajelben ott van, és az, amely minden egyes gyermekben ott van, amelyiket Isten kegyelme már gyermekkorában érinthette, És ez lehet épp a iskolában, vagy lehet otthon a családi fészekben. Tesej, mi ezért imádkozunk a gyermekeinkért, és amikor a gyermekek elvégzik a rájuk bízott feladatot otthon a családban, amikor szót fogadnak a családban, amikor megtanulják az aranymondást, vagy amikor dadogóan talán, félig sírva, félig nevetve elmondják a versikéjüket, úgy, hogy én is kezdtem annak idején. Ez az Úrnak való szolgálat. Egy darabig. Úgy, ahogy az egyik sokgyerekes családból az egyik gyerek megkérdezte, hogy, mert ők is szerettek volna megtérni. És... Hát imádkoztak és kérdezték a gyerekek, hogy na most mi van? Hát most az van, hogy ti szótfogadtok nekünk, édesapának és édesanyának, mi fogjuk az Úr Jézus kezét, ti fogjátok a mi kezünket, és rajtunk keresztül ti is fogjátok az Úr Jézus kezét. Ez történt Sáma is. Szolgált az Úrnak, elvégezte a rábízott feladatot hűségesen. De ez még nem volt elég, hogy... Végez azt a szolgálatot, amire Isten elhívta őt. A római levélben olvassuk azt, hogy akiket Isten eleve ismer, azokat elhívta, és akiket elhívott, azokat megigazította, alkalmasát téve az ő szolgálatára. És ez minden egyes szolgálat, Isten szolgálat tevője életében érvényes. Emlékszem, amikor én is gyermekként így a szülők iránti tisztelettel, vagy pedig engedelmességgel, többé-kevésbé örömmel, vagy kevesebb örömmel végeztem azt a szolgálatot, amire megkértek, vagy amire rákényszerítettek. De eljött az idő, amikor már örömmel végeztem azt, hogy az úrnak szolgálni érdemes. És nem mindig voltak a fiatalok között, Követendő, pozitív példaképek. De az, akit Isten megszólít, az nem tud nyugton maradni. Az látja a hiányt. Lehet nem érti, hogy mi a probléma, de a szívében ott van egy mély vágyakozás az Isten szerinti életre és szolgálatra. Lehet, hogy az előjárok, lehet, hogy a szülök, akik kellene képviseljék Isten országának az ügyét, abban a szentségben és igazságban, ahogy az Úr rájuk bízta, lehet, hogy nem teszik ezt. Isten annak ellenére, akiket kiválasztott, el tudja juttatni hozzájuk a kegyelmének az ígéjét. Úgy hiszem, kedves fiatalok, akik befejeztétek a Bibliaiskolát, vagy akik ezután fogtok majd beiratkozni, itt igen-igen mind olyan gyermekek vagytok, akiket felajánlottak a szülők az Úrnak és az Úr szolgálatára. A gonoszt is szeretné megakadályozni ezt. De ha fiatalon és gyermekkorotokban, gyermekkorotokban és fiatalon már komolyan veszitek az Úr szolgálatát, Hűségesek lesztek. Akkor eljön az idő, amikor az úr személyesen fog megszólítani, és átadja nektek az ő igét, Vagyis amikor meghallott az úrnak személyre szóló üzenetét. Abban az időben igen nehéz időszak volt. Szellemi sötétség, romlás, erkölcstelenség, báványimádás. Írja a bírák könyvében, több helyen, a bevezető gondolatokban, hogy mindenki azt csinálta, ami neki tetszett. És ez a szellemi zűrzavar ide vezethető vissza, hogy azok, akik kellett volna képviseljék Istennek az ígéjét, Isten törvényét, először az életvitelükkel, azután a családjukban, azután a Szent sátorban, ezt nem képviselték. Ott is azt, azt csinálták, amit ők akartak. És Általában így szokott ez megtörténni, hogyha a családfű nincs a helyén, a fér, feleség, vagy épp a gyülekezetben azok, akiket az úr oda helyezett őrállóul, ha meghomályosodik a szemük, ha a fülük süketté válik már az úr szavára, azért mert már többször mondott az úr nekik, vagy nekünk dolgokat, de elengedtük a fülünk mellett, nem ültettük gyakorlatba, egyéni életünkben, családi életünkben, még talán, hogyha ítéletet, életet, vagy pedig épp fenyítést kellett volna alkalmazni gyermekeinkkel, lázadó emberekkel szemben. Mert hogyha ez nem történik meg, akkor miért szóljon az úr még egyszer? Tehát ez a szellemi zűzre vannak a hátterében, ez van, mert nem volt azt mondja az így, hogy igen, ritkán volt kijelentés az úr részéről. Ez nem azt jelentette, testvéreim, hogy nem volt megtelítve a szentkenyerek asztala, nem volt meggyújtva a szövétnek a kijelentés sátrába. A papok nem voltak felöltözve talán abba a díszruhában, hogy szolgálni szoktak. Minden rituális rendbe történt. Csak a díszruha alatt, a papi köntös alatt volt egy istentelen, romlott szív, amire azt mondja az ige, hogy a Béliár fiai voltak az Éripa fiai. Nem ismerték az urat? Nem ismerték az urat? Tehát lehet prédikálni, lehet ígét hirdetni, lehet énekarban szolgálni. A rituális szertartás mehet egy gyülekezetben, de nagyon fontos, testvéreim, az, amit már említettem, hogy az ige hirdetés közben te, én személyesen meghalljam azt, amit az Úr neked személyesen most ezzel az alkalommal mondani akar. És hogyha semmit nem kaptál úgy mentél el, azt jelenti, hogy nem volt kijelentés a terészedről. Lehet, hogy ige volt, az Úr küldött ígét, igen, de az az ige, úgy, ahogy az előző részben olvasuk, hogy elküldte az Úr idejében az ő szolgát, egy profétát, Érihez, és elmondta az ítéletes ígét, mielőtt Sámuelnek neki jelentette volna. Mit tett Sámuel, vagyis Éri a hallott Isteni ítélettel kapcsolatosan? Miért küldte ezt az ígét? Azért, hogy legyen lehetősége Érinek, átgondolna átgondolni a dolgokat, idomulni, azonosulni Isten kijelentésével, még hogyha fáj is, még hogyha összetörik is a szívem, még hogyha ha, ha a gyermekeimet kell meg, megsértsem, de az Isten dicsősége, szentsége előtérben van mindenekkel szemben. Adott az Úr profétai kijelentést, ritkán ugyan, de olyan kijelentést, mint ahogy mondta az Úr utólag majd Sámuelnek is, hogy akik hallják mind a két fülük belecsendől, mert valóban belecsendült, amikor az Isten ítélete megvalósul egy embernek vagy egy közösségnek. Vagy ne talán épp egy társadalomnak az életében. Tehát szólott az Úr, milyen eredményt váltott ki. Megváltozott, Éri? Megváltoztak a fiúk? Nem. És akik szülők vagyunk, serdülő, vagy talán épp lázadó gyermekeink acsarkodásával szembe találjuk sokszor magunkat. És volt, amikor már a fenyítés vagy talán a kemény szó, dorgálás nem használt, és akkor mikor megszomorodik a szívünk, annyit tehetünk, hogy elhallgatunk. Nem mondunk többet semmit. Miért mondjad? Miért mondjad, hogyha úgyis nem használ? Elengedett. És ez az rettenetes ítélett testvéreim. Amikor egy ember életében a kapott igei figyelmeztetések után az úr többet nem mond neki semmit. Ez maga az ítélet. Ez rettenetes dolog. Egy gyermek nem bírja ki, úgy, hogy az édesapja, az édesanyja ne szóljon hozzá, ne legyen hozzá kedves, ne hajoljon le hozzá, ne vegy az ölébe, ne simogassa meg. Mert így alkotta Isten a gyermekeket, ilyenek voltunk mi is. De szellemileg is így van. Ha élet van benned, nem tudsz úgy élni, hogy ne legyen jó kapcsolatod, élő közösséged az Úr Jézussal, az Úr Jézus Krisztus által az atyával. Hogy ne táplálkozzál az ígének a drága legel, legel, legelőjén, hogy a jó pásztor hangját ne halljad. Kedves testvérem, kedves fiatal, mindig hallod az Úrnak a szavát. Van az Úrnak szava, kijelentése a te életedre nézve. Érdekel téged Istennek az akarata, egyéni életed, családi életed, házasságod, gazáskodásodat illetően. Van Istennek véleménye, van Istennek szava. A kérdés az, hogy ott van a vágy a szívedben. Attól arra gondoltam, hogy hogy nem félt Anna, hogy ebben az ő zavaros, sötét szellemi háttérbe küldi az ő gyermekét, hogy nem fog-e elromlani, nem fogott ott megfertőződni. Mennyire vigasztaló az, amikor mondja az ige, hogy akiket Isten hatalma őriz az üdvösségre. Amikor valakit, valakiket az úr kiválaszt, akkor már gyermekkorában fiatalon is érzi, hogy valahogy ő nem tud azonosulni a világ menetével. Ő nem érzi jól magát, ahol a világfiai jól érzik magukat. Ott van a kívánság, szeretnék ők is kipróbálni, mert egy bűnös, romlott természettel rendelkeznek, de valahogy érzik, hogy nem. Nem lehet. Mi a titka ennek? A szülők imádsága révén, és talán e fölött az, hogy amit olvasunk Sámuelről is, meg Józsefről is, hogy az Úr volt a gyermekkel. Milyen csodálatos dolog. Amikor Tudhatod gyermekedről. Te nem lehetsz ott mellette. Talán nem példaadó életűek azok, akikkel körül van véve. Talán az ifjúság, ahol van, talán a gyülekezetben is már nem sokan vannak követendő példával élenjárok. De hogyha az Úr veled van, akkor téged választott az Úr arra nézve, hogy légy példahívőknek, ahogy mondja, írja Pál Timóteusnak. Légy példa a hívőknek a beszédben, a magaviseletben, a tisztaságban, a lélekben, a hitben, a szeretetben. Nem azonosult a világgal, az akkori korszellemnek eh, pokány romlottságával. Mint gyermek nem mondhatott, talán nem kritizálhatott, nem inthetett, de szélben ott volt talán az, amit minden szent lélekkel rendelkező, vagy minden olyan fiatal, vagy minden olyan testvére, akiben ott van Isten szent lelke, különbséget tud tenni a jó és a rossz között, a tiszta és a tisztátalan között. Ehhez nem kell teológiai felkészültség, mert Isten szent lelke elsődlegesen munkája ezt. Nem csak, hogy tudod, hogy mi a jó és mi a rossz, hanem vágyat is fakaszt a szívedbe, hogy azt tegyed, ami jó, ami kedves, és ehhez Erőt is ad az Úr azoknak, akik odaszállják magukat az ő követésére. Azokat, akiket Isten hív és kiválasztott a szolgálatra, ahogy említettem, azok nem tudnak nyugodni. Nem nyugoznak bele abba a helyzetbe, amiben vannak. Amiben van talán a családja. Vagy amiben ő van, vagy a környezete. Azért, mert kezdik Isten szemével látni a dolgokat. És tudják azt, hogy lehetne másképp is, azért, mert az Isten ígéje egy másfajta életvitelt, Istennek való szolgálatot mutat. Megtérésem után láttam én is ezt, hogy olyan szép az, amit mondunk, amit képviselünk. A gyakorlatban nem működik a fiatalok között. És nekem ez fájt. Először, hogy imádkoztam, Uram, ennyi a hívő élet, egy ilyen képmutatás, szépen tudunk zenélni kívülről, úgy néz ki, hogy minden rendben, belül pedig tele van sok undoksággal, romlottsággal, kétszínűek vagyunk, használhatatlanok az Úr számára. Uram, könyörülj, könyörülj rajtunk. Emlékszem, amikor az Úr egyszer így meglátogatott egy ifjúsági együttléten, akkor az első dolog az volt, amikor az Úr nekem mutatta meg, úgy, a hogy jaj nekem. Mert tisztátalan ajkú vagyok. Amikor az úr, vagy Ésajásnak, amikor rámutatott azt, hogy figyelj csak, nézzed, hogy milyen vagy te. És amikor engemet az úr összetört, megtisztított, akkor automatikusan ez a kegyelem kiárat másokra is. De szeretnék, testvérei mindig összetört, tiszta Isten számára alkalmas eszköz lenni. Nyitott füllel Isten felé. Azért, hogy csak azt mondjam, azt mondhassuk, amit az Úr nekünk egyszer már átadhatott. Mert erre van szükség a gyülekezetnek. Ez sóvárugja Isten néphe. Ez az, ami éltet. Ez a, ami, ha meg is sebez, de azután jön a vígasztalás és a kötözés. Személyesen szólítja meg Sámájált az Úr. Féle érti, még Élihez futkos. Mert valahogy így van a szellemi kisdedeknél, hogy emberekhez kötődik. Alapállásból kiindulva tudja, hogy hát ő gyerek, ő nem érti, ő nem tudja. És milyen rossz az, amikor akihez fut, akitől várja a vezetést, akkor ő visszaküldi, hogy aludj, fiam, csak tovább. Ne csinálj ebből problémát. Nem volt így. Kedves testvér, a te életedben is, hogy az Úr úgy ébrezgetett, szólogatott, és amikor elmondtad valakinek, azt mondták, hogy na csak ne kegyeskedj, hadd csak abba, nem kell ezt olyan komolyan venni. De az Úr nem hagyja abba. Addig szól, és talán épp a félig vak, vagy süket főpapot is felhasználja eszközül arra, hogy figyelj, talán lehet, hogy az Úr szól, hát akkor mondjad ezt az Úrnak, hogy szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Az Úr újra és újra háromszor megszólítja. És ebből is látjuk, hogy mennyire hűséges, mennyire ragaszkodó, és mennyire szorgalmas volt ez a gyerek, azért, mert éjszakának idején nem sértődött meg, és nem veszítette el az önuralmát, hogy talán rá az idős papra, hogy hát most már miért szavarja őt éjjel. Hanem mind a három alkalommal egyértelműen mondja, hogy Hívtál, Uram, itt vagyok. Szólj, Uram, mert hallja te szolgád. És akkor jön az üzenet. Személyesen szól. És ezt a személyes szólást lehet, hogy megszólítást lehet, hogy fére De Isten kegyelm előbb-utóbb megérteti veled, hogy veled akar az Úr szóba állni. Át akarja adni az ígét. Miért akarja átadni az ő üzenetét? Miért hív el Isten bennünket? Azért, hogy az ő szolgái legyünk. Nem ilyen diszvirágok, mint itten, azok nem sokat zavarnak, csak szépítik itt az, a, a, a környezetünket. Tehát nem ilyen a hívő élet. Az Úr profétája az Úr eszköze, olyan, aki az Úrtól kap üzenetet, és át kell adja élinek, át kell adja fiainak, át kell adja majd, hogy az egész nép tudja meg azt, hogy Istennek van kijelentése, mert nem mondott le az ő népéről, annak ellenére, hogy alkalmatlanokká vállok, vagy válhatunk. Vagy egy gyülekezet elveszítheti, úgy ahogy mondja a jelenések könyvében, hogy kimozdítom gyertyatartodat a helyéből. De Isten él és uralkodik, neki van népe, és hogyha a hivatalosak elveszítik az Istentől kapott tekintélyüket. Ez a tekintély pedig nem abban áll, hogy milyen családból származol, vagy milyen a felkészültséged, ha tekintélyünk abban áll, hogy Isten személyesen beszél velünk. Azt mondja Mózes az ő... Isten imádó dicséretében, imádságában, hogy melyik nép az, amelyiknek olyan közel van az ő Istene, mint a Te Istened, Ó Izrael. Aki közli az Ő igét, aki beszél veled. Most az Ószövetségben egy Sámuel által szólott az Úr. De az Új szövetségi gyülekezetben szeretne az Úr neked is mondani azért, hogy te is eszköz légy evangélistaként, vagy pedig Krisztus követő példaként, mint Krisztus jó illata, képviselni Isten. Ezt szeretne az Úr, hogy ne csak egy néhány lelki pásztor, vagy akik bibliaiskolát végeztek, azok szolgáljanak, hanem a Krisztus gyülekezetének, minden egyes tagjának a füle nyitva kell legyen Isten fele. Isten pedig szeretne veled beszélgetni, át szeretni adni az ő igét, az ő üzenetét, azért, hogyha megértetted az ígét, akkor a többet már nem élhetsz úgy, mint annak előtte. Azért adja az ígét, mert az ige élő és ható, elvégzi a munkát a te életedben, azután pedig végzi és akarja végezni a társadalomban, a nemzet életében, a gyülekezet életében. Mennyire megváltozna ugye a gyülekezetünknek a légkőre, ha minden egyes gyülekezeti tag, minden egyes édesapa, édesanyja és fiatal, aki a gyülekezetnek a tagja, Istennel élő közösségben kapcsolatban lenne. Hogyha kapna ígét, kapna üzenetet, lehet, hogy már a, a, a költemények. És lenne helyette bizonyságtéte. De nagyon sok bizonyságtéte. Miért? Mert kaptuk az ígét. Mert van ígye. És akárhova küld az úr, kapsz az úrtól kijelentést és a betegnek mondod, a megtéretlennek mondod azt, amit mondanod kell. Ehhez ad az Úr bölcsességet, ad az Úr kenetet, hogy annyit mondjál, és úgy mondjad, ahogy mondanod kell. És azt mondja az ige, hogy az ilyen követektől átadott üzenet, ige nem tér az Úrhoz vissza üresen. Milyen jó, mikor megtudják mások is azt, hogy Sámuelnél van az Úr ígéje. És milyen jó az, amikor tudják, hogy vele beszél az Úr. csak azt is jelenti, hogy akkor érdemes odafigyelni rá. Mert aki az úrtól kapja az üzenetet, általában odafigyelnek. Szokták mondani, hogy hát nem is mennek a gyülekezetbe sokan. Miért nem jönnek? Vagy azért, mert betegek, és nincs étvágyuk, vagy pedig azért, mert viszket a fülük, vagy talán azért, mert nem akarnak változni. Legyünk, testvéreim, olyanok, akiket az Úr kegyelme által képesít az ő igének a meghallására, a vele való élő közösségre Jézus Krisztus által és a tőle kapott igének a továbbítására életvitelben, tehát szónélkül is, de szóval is, úgy, mint Isten felkent, profétái, evangélistái, mint Krisztus gyülekezete. Amen. Amen. Köszönjük szépen István testvér által hallott igei üzenetet, amit úgy gondolom, hogy mindegyikünk felé akart és akar intézni az Úr gyermekektől kezdve a legidősebbig is. Az énekkar szolgálatát hallgatjuk meg majd a Bibliiskolások részéről Kocsis Anna Mária és Bóris Ervin szolgálata következő. Szeretettel köszöntjük a testvéreket, és kívánom azt, hogy ez a délután ö, úgy az mint a fiatalabbaknak adjon vágyat a szívükbe arra, hogy egyre többet megismerjenek Istenről, és ö, egyre közelebb kerüljenek ő hozzá, ezáltal a bibliaiskoláltal is, és másképp is. Ö, nagyon fontos esemény ez a mai esemény számunkra, mert ugye mi egy közösség voltunk, és vegyes érzelmek vannak bennünk, mivel egyrészt örülünk annak, hogy ez a két év áldásban gazdag volt számunkra, és nagyon sokat jelentett számunkra, nagyon sokat tanultunk, és lelkileg is épülés volt a számunkra, de egyben bánat is és szomorúság is van a szívünkben, mivel ez a két év alatt egy közösségé kovácsolódtunk, és a közösségünknek az ima volt az alapja, mert minden szombat reggelt áhítottal kezdtünk, imádkoztunk, és akkor mindig megtudtuk azt, hogy mi van egymásban az imánkból, meg lehetett tudni azt, hogy miért kell egymásért imádkozzunk, és fontos volt ez számunkra, és... Mivel most ez véget ért, hát a közösség is fel fog szakadni, bár hiszem, hogy a kapcsolat meg lesz köztünk, de az már nem olyan lesz. A iskolában nagyon sok mindenről tanultunk, ahogy már hallottuk is, és sok tantárgy volt. Tanultunk az imádságról, a prédikálásról, a gyülekezetről, az emberi... Magaviseletekről, az emberekről, és főképpen Istenről tanultunk, végtanulmányoztuk a Bibliát. De én most személy szerint azt szeretném elmondani, hogy nekem mi volt, mit, mit, miben növekedtem én ebbe a két évbe. Nekem fontos tanulság volt a, a bizonyságtevés, és már hallottuk, hogy hogy miből áll, és hallottuk, hogy mit kell tenni annak érdekében, hogy a mi bizonyságtevésünk teljes legyen, és erről is nagyon sokat tanultunk, hogy hogyan kell végezni, mikor kell lesz tenni, kinek kell, milyen körülmények között a módszereket, és mindent megtanultunk erről, de az elején úgy éreztem, hogy ez az én életemben nem igen van jelen, mert... A megtérésem után ö, nagyon sokszor bizonyságot tettem, de utána leép hagyott ez a, ez a láz, és ö, már nem vágytam annyira, hogy bizonyságot tegyek. És ö, úgy éreztem, hogy Isten ebben növelt meg, mert ö, van az, az igevel a márté 1.32-33-ban. Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt arról, majd én is vallást teszek a mennyei atyám előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom a mennyei atyám előtt. És ez az igevers is volt az, ami bátorított, és úgy uh, a lelkipásztorok, testvéreknek a tanításai, mint a csoportársaimnak a, a bátorítása, és uh, Isten ebben növelt engem, és kívánom a gyülekezetnek is, de főképp a fiataloknak, mert tudom, hogy nekünk inkább nehezebb a bizonságtétel, és kívánom, hogy ez az igevers legyen látható az életünkbe, és ne féljünk bizonyságot tenni mások előtt. Amen. Amen. Nagyon örülök annak, hogy én is két éven keresztül az Ilai Biblióiskolába járhattam. Nagy kiváltság ez számomra, is hálás vagyok ezért az Úrnak. Két év alatt nagyon sok mindent megtanultam, megismerettem jobban Istent, megismerettem jobban a Bibliát, és olyan dolgokat tanultam, amit ha az Úr is megsegít, akkor felhasználhatok az életben. Nagyon fontosak voltak számomra, és áldásosak a tanítások, az órák, a reggeli ájtatok, és e Ilyen esetekben megoszthattuk egymással a problémáinkat, megbeszélhettük az ígét, és egymás tápa, íte lépülhetünk épülhetünk ezáltal is. Van a szívemben egy igevers, ami foglalkoztatott, Prédikátor könyve, 12. rész, 1-2-ig. Örvendezz a te ifjúságodban, és vidámítson meg téged, a te szíved, a te ifjúságodnak idejében. S a te szívednek utaiban, és szemeidnek látásiban, de megtudd, hogy mindezekért az Isten téged ítéletre von. Vesd el a haragot a te szívedből, és vesd el a gonoszt a te mert az ifjúság és a hajnal hiába valóság. Elgondolkoztam ezeken az égeverseken, és megértettem azt, hogy nem mindegy, hogy hogyan élek. Nem mindegy, hogy hogy járok el, nem mindegy, hogyan gondolkodom, mert az Isten ítéletre von engemet és gondolkoztam azon is, hogy hogyan lehet ezt megharcolni és egyedüli megoldás az, hogy az igével a szívben élni minden nap ugye az Úr szabad akaratot adott az embernek és azt tehet az ember amit akar de a Bibliában azt olvastam, hogy az Úr azt mondta, hogy de megtud, hogy mindezekért az Isten téged ítéletre von. Tehát nem tehetünk azt, amit akarunk. Nem tehetünk hiába nem tehetjük azt, hogy csak az élvezeteknek éljünk, mert ez mind a kárhozatba visz. És kívánom magam és a testvérek számára, hogy Fontoljuk meg is, figyeljünk arra, azokra a dolgokra, mindennapi dolgokra, hogy ne a bűnt, ne a hiába valóságot csináljuk, hanem tudjuk figyelmünket az Úrra vetni, és had lehetne az életünk olyan, hogy tiszta, és ahogy írja a második versben, hogy vesd el a gonoszta te és kérjük ezt az Úrtól is, hadd töltene be az Úr, az ő szent lelkével, hogy az vezethessen életünk végéig. Amen. Amen. Én is hálás vagyok az úrnak azért, hogy lehetőséget adott számomra, hogy a bibliaiskolában tanulhattam. Én úgy két és fél hónapos friss hívőként kezdtem el ezt a bibliaiskolát, és akkor még nagyon sok félelem volt a szívembe, főleg bizonságtevés terén, vagy imádság terén, és... Az Úr engem megerősített, főleg a vele való közösségben, és főleg a bibliaiskola által. A reggeli imanhelytatok, a különböző gyülekezetekbe való szolgálás, az imai szakák, ezek mind segítségre volt annak, hogy én növeketesek a hídben, és bátorságot tudjak nyerni. Sokan kérdezték tőlem, hogy miért is jelentkeztem ebbe az iskolába, és hogy milyennek a haszna. Én röviden el szeretném mondani, hogy én mit is tanultam ebbe a két évbe. Nagyon érdekes volt számomra a különböző ö, tananyagok, például az apologetika, homiletika. Nem is hallottam előtt. ezekről, de ezek az órák nagyon... Építőek voltak számomra, aztán sokat tanulhattam az Ószövetségi könyvekről, az Úszövetségi könyvekről, hogy ki, mikor és hol írta az evangéliumokat, hogy mik a lényegük ezeknek a könyveknek, és aztán megtanulhattam, hogy hogy is kell megfelelően tanulmányozni a Bibliát hogyan lehet helyesen evangélizálni, és sok, sokszor rámutatott Isten arra, hogy én ezeket nem megfelelően csinálom, és hogy nekem ebbe változtatnom kell. Aztán voltak olyan ige szakaszok, amiket meg kellett tanulni, és ezekhez volt pár, mond mondatok, hogy például a megváltás bizonyossága egyános János 5, 11-12 és ezek amikor szükségem volt arra, hogy bátorításként érenek, ezek ha eszembe jutottak, akkor tudtam, hogy velem van az Úr és ő, ima meghallgató Isten is, hogy rám mindig számíthatok. És én kívánom a testvérek részére, itt mindenki itt vagyunk, hogy ez a Bibliaiskola mindenkinek tanulság lehet, és hogy én bátorítom a testvéreket, hogy jelentkezzenek, mert az Úr tud tanítani minket, és nincs korhatárhoz kötve ez, még meg nem halunk, kell tanuljunk Istentől, és az Ő akaratát kell kövessük. Egy igen, is szeretnék felolvasni bátorításként a Józsué első könyve 8. versét. Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, hanem tanulmányozd éjjel-nappal, őrizd meg, és tartsd meg mindazt, ami ebben megvan írva. Akkor sikerrel jársz utadon, és boldogulsz. Amen. Amen. Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. Nagyon hálás vagyok én is az Úrnak, hogy elvégezhettem ezt a bibliaiskolát, nagyon áldásos alkalmak voltak számomra, és gondolom, hogy a társaim számára is. És nagyon jó volt megtapasztalni az Úr Jézus szeretetét és kegyelmét, amit kiárasztott felénk. Egy ige verset szeretnék felolvasni, a Máté Evangélium alatt 11. rész 28. versét. Jöjjetek én hozzám mindjárt, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugodnak titeket. Nagyon csodálatos számomra ez az igevers, és első sorokban ez az igevers rámutat arra, hogy az Úr Jézus nem személyválogató, mert nem azt írja le ez az igevers, hogy csak én mehetek hozzá, vagy csak te mehetsz, csak te mehetsz hozzá, hanem azt írja, hogy Jöjjetek én hozzám mindnyáján, akik megfáradtatok. A világban is lehet megnyugvást találni, de ez csak ilyen ide, ideig tartó megnyugvás. Az igazi örömet és békességet az Úr Jézus Krisztusnál tudjuk megtalálni. Én szeretném kívánni a testvérek számára, hogy bármilyen nehéz is a próba vagy a kísértés, mindig az Úr Jézusra tudjunk figyelni. És <kül> Ott tudjuk megtalálni az igazi békeséget és örömet és megnyugvást. Amen. Amen. Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket. Hálás az szívem, hogy újból itt lehetek a testvérek között, szolgálhatunk. Nekem amikor felajálták ezt a lehetőséget, hogy biblioiskolába iratkozhatok, én akkor úgy gondoltam, hogy nincs nekem erre szükségem. Meg leszek én anélkül is. Nem akarom a minden szombatomat arra áldozni, hogy Zila arra járja. De aztán beszélgettem István testvérel, imádkoztunk, és az Úr úgy munkálkodott az én szívembe, hogy beiratkozhattam a Biblióiskolából, hogy szolgáljam őt. Most, amikor visszatekintek az elmúlt két évre, hálat ölt el a szívemet a sok áldásért, és azért, hogy elvégezhettem ezt a tanulmányt. Az Úr egy igeverset helyezett az én szívembe, amit most felszeretnék olvasni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 Mindenkit meg fog jutalmazni mindazért, amit itt cselekszik a Földön. Kívánom ezt a gyülekezet számára, Amen. Amen. Én is nagyon hálás vagyok az úrnak az elmúlt két évért, hogy tanulhattam a Bibliaiskolán. Ez úgy kezdődött, hogy nagyon régóta vágyultam arra, hogy többet tudjak meg az úrul, a Bibliáról, hallottam már prédikációkat. Bibliai iskolán, hogy milyen jó lehet tanulni, és mások is bizonyságot tettek erről, és Isten úgy rendezte a helyzetemet, hogy több testvira, zákosi gyülekezetből az előjáró testvirek és a szatmári vezetők is, biztatak erre, hogy jöjjek el és tanuljak. Az elején kicsit úgy kérdések voltak benném, hogy vajon hogy is lesz, vajon lesznek-e roma származású fiatalok, akikkel itt fogok találkozni és esetleg így tanulni. Meglepetésem ellenére nem volt, egyedül ér Roma voltam, és úgy gondoltam, na most így valahogy kifogok lógni a sorból, és azt tapasztaltam, hogy nemhogy nem emiatt hátrányba szurultam, hanem inkább szeretetet tapasztaltam a bibliaiskolás társaimtól, és nagyon hálás vagyok az Úrnak, hogy megösmerhettem őket. Nagyon gyakran az áhítatnál, amikor tartotuk, akkor megragadott, egy őszinte imájok, és nagyon gyakran az Úr szólott az ő igényekön keresztül, és hálás vagyok az Úrnak az ima éjszakákért, és azokért a missziókért, hogy gyülekezetekben mehetünk, és jöhetek el Ákos, Ákosra, és hazúr éltetésre megtart szeretném ezt tovább ápolni, ezt a kapcsolatot nem ér véget ez a bibliaiskolával. Nagyon megfogott a tanításuk, nagyon sok uh, kérdésekre kaptam választ, és nagyon sok minden letisztázódott belém, ahogy átvettük. Én mind, a, mind az egész tantárgyat így egybe látom egésznek, és uh, ahogy láttam a lelkipásztorokat, hogy hogy szorongnak, én néhány fiatalnak átadni a tantárgyat, és ahogyan uh, megfontoltan az a higottság, nyugodtság, amit, és az a mély bölcsesség, ahogy, ahogy tanítottak bennünket, ingem ez nagyon, meg, nagyon megfogott, és arra biztatott az az üzenetet kaptam ebből, hogy nekem is ilyen kell az én beszédem. Legyen megfontolt, építő, sova fűszerezett, ahogyan látom ezt a lelkipásztoroktól. Én nagyon hálás vagyok az úrnak az ő példájukért, és az úr áldja meg őköt, hogy ezt tudják folytatni. Igaz, hogy sok ismeretre tettünk szert, és ahogy ezen gondolkodtam, és úgy eszembe jutotta Isten az ő igét, Jakab apostolnak az első részéből a 22. vers, az igének pedig megtartói legyetek, és ne csak hallgatói, megcsalván maratokat. Hogy nem elég az ismeret, kell hozzá a. Hozzá kapcsolódjon a gyakorlat, a cselekedet, és ezt, ebbe ezért imádkozok, hogy Isten adjon ez nekem erőt, és mindannyiunknak, akik Isten igény tanulmányozuk, olvassuk, vagy éppen hallgatjuk. Amen. Amen. Kedves testvéreim, örülök, hogy egy ilyen szép alkalmat adott Isten, és örülök annak, hogy hat bibliaiskolás van, aki befejezte a tanulmányait, és mondhatom azt, hogy mindegyik jól fejezte be, és mindenki átmenő egyet kapott. Most szeretnék egy néhány igét olvasni a ti részetekre. A Timóteushoz írt második levél harmadik részéből, a 16. és 17. verset kérlek, hogy keressétek ki. Tehát Timóteushoz írt második levél, harmadik részének a 16. és 17. verse. Ebből szeretnék néhány bátorítást átadni először nektek, utána pedig mindazoknak, akik itt vannak a gyülekezetben. Így hangzik Isten igéje. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere minden jó cselekedetre felkészített. Amen. Amen. Az első bátorítás, amit szeretnénk nektek mondani, az az, hogy teljes szívetekkel higgyetek az írásban, Isten beszédében, mert ez Istentől ihletett, és ehhez lehet szabni az életet, ezután lehet venni az életet, és aki Isten igéére alapoz, soha de soha nem fog csalódni. Ez az első dolog, amit szeretnék a szívetekre kötni. A második. A jellem sokkal fontosabb, mint a tehetség. Engedjétek, hogy Isten neveljen benneteket. Az igéje által és a szentélek által. És ne arra törekedjetek, hogy csak a tehetséget mutassátok meg, hanem a jellemben legyetek nagyok, mert sokszor sokkal fontosabb az, hogy kik vagyunk, mint az, amit mondunk. És a harmadik üzenet pedig, hogy Isten mérceként a tökéletességet állította elénk. Azt mondja itt Pálapostól, hogy tökéletes legyen az Isten embere. Nem arról van szó, hogy mi csak úgy valahogy megéljük a hívő életet, hogy na valahogy hívők legyünk, meg valahogy elfogadottak legyünk. Azt mondja az ige, az a vágy kell a szívünkben legyen, hogy tökéletesek legyünk. Erre igyekezni, erre vágyakozni, ezért imádkozni, kérni Istentől, hogy ki tegyen bennünket és tegyen titeket. És én szeretném azt, hogy most ezért imádkozzunk, és könyörögjünk azért, hogy ez valósuljon meg a ti életetekben, és kérlek titeket, hogy mind a hatan gyertek ide előre, és imádkozzatok, adjatok hálát azért, amit az úrtól kaptatok ebben a két évben, és utána majd, mit ö, a tanárok is imádkozunk, mi hárman értetek, Kis Zoltán testvér, Péter István testvér, és majd végül én is szeretnék értetek imádkozni. Kérlek, hogy gyertek ide a mikrofonhoz, és szeretettel kérem a gyülekezetet, hogy fennállva hallgassa meg az imádságot. Istenünk, köszönjük neked ezt a napot, és köszönjük neked ezt a két évet. Köszönjük neked azt, hogy te kegyelmedből, ajándékból adtad nekünk azt, hogy ott lehessünk, és te rólad tanulhassunk. Istenem, hálás vagyok neked azért, hogy miért adtál engem arra, hogy te rólad tanuljak, és még többet megtanuljak te rólad. Istenem, szeretném ezt felhasználni nap, nap. Szeretném, hogyha az én életemben látható lenne, és ne csak elmúlna, úgy, mintha nem is lett volna. Istenem, vágyom arra, hogy Te betölts a Te lelkeddel és Vágyom arra, hogy a Te igéd fontosabb legyen nekem mindennél. Kérlek, Istenem, Te segíts nekem abban, hogy mindig a Te lelkedre hagyatkozzak, és ne legyen fontosabb semmi nekem Te nálad. Kérlek, Istenem, Te így segíts nekem is mindannyiunknak. Amen. Amen. Úr Jézus, hálás vagyok azért, hogy Te mindig kegyelmes vagy hozzám, Tudom, hogy az is kegyelmed volt, hogy én a bibliaiskolába járhattam. Köszönöm, Úr Jézus, azt a sok építő szót, azt a sok építő, ige szakaszt, ige verseket. Köszönöm, hogy te mindig tanítani akarsz, és hogy köszönöm, hogy te mindig az én segítségemre vagy. Úr Jézus, úgy szeretném, hogy amit ott tanultam, azt a gyakorlatba be tudjam ültetni, és kérlek segíts, hogy ne csak szóban legyek hívő, hanem tedbe is. és kérlek segíts, hogy az én életem tükrözön Téged, kérlek segíts, hogy mindig a Te utadon tudjak járni, és mindig a te akaratot tudjam tenni. Úr Jézus, hálás vagyok, hogy Te itt voltál velünk, köszönöm neked a tanáraimat, köszönöm az osztálytársaimat, Kélek áld meg őket is, te légy továbbra is velünk. Amen. Amen. Hálás a szívem, mennyi atyánk az elmúlt két évért, köszönöm a tanárokat, a tantárgyat, amelyeket tanulhattunk, és köszönöm azt a példát, amelyeket láthattam a tanárokba. Szeretnék én is ilyen gyermeked lenni, mint aki példa a családban, a gyülekezetben, a faluban, mint aki nem csak szóban mondja a te igédet, nem csak szóval tesz bizonyságot, hanem szeretném, hogy az életem is ezt mutatná és tudom, hogy a te kegyelmedre rád van erre szükségem, a te erődre. Kélek, hogy adj ehhez nekem erőt, hogy az igének ne csak hallgatói legyek, hanem megtartója. És imádkozok azért is, Uram, hogy áld meg a tanárokat, akik ebben fáradoztak, és köszönöm a Bibliaiskola társaimat, akikkel együtt tanulhattunk, és akik által nagyon sokszor megfettél. Köszönöm az ő szeretetüket, és köszönöm azt, Úr Jézus Krisztus, hogy együtt szolgálhatunk a gyülekezetben, Kérlek, áld meg őket, és áldjad meg mindannyiunkat, hogy legyünk olyan eszközök a te kezedben, aki te tudsz gyönyörködni. Amen. Amen. Rom, az én szívemben is kimondhatatlan hála van, mind azért, amiben engem részesítettél. Hálát adok a sok áldásért, amit adtál nekem, azért, hogy erődhös, erősít, erősödhessek a lelki életben. Uram, arra kérlek, Te maradj velem. Arra kérek, Te munkált ki bennem, mindazt, amit megtanulhattam. Segíts, hogy megtalálhassam a helyem a gyülekezeti életben, és hűségesen, szeretettel szolgálhassalak Téged. Amen. Amen. Uram, én is hálát adok a Te nagy kegyelmedért és szeretetedért. Köszönöm, hogy mindez idáig velünk voltál. Uram, kélek, Te segíts meg, hogy amit tanulhattunk a bibliaiskolában, azt ne álsuk el, hanem azt tudjuk mind jobban kamatoztatni, azt tudjuk felhasználni a gyülekezet épülésére, és a te nagy neved dicsőségére, kérlek, légy hogy hűségesek legyünk, ki tudjunk tartani mellette, és egy példásívő életet tudjunk élni. Amen. Amen. Hálás vagyok, Úr Jézus, ezért a Biblia iskoláért. Köszönöm neked, hogy tapasztalhattuk azt, hogy te minden Napon velünk voltál, és megáldottad életünket. <kül> Hálás vagyok a tanártestvérekért, az osztálytársakért. Köszönöm, hogy a jó általuk is formálódhattam. Arra kérlek segíts, Uram, hogy a Tégéd tükrözze az én életemet. Segíts, hogy minden nap, ha jönnek kísértések, próbálk életemben, hadd tudjam, Uram, legyőzni a tégiddel, ahogy te is tetted azt a sivatpusztában. Arra kélek állj meg életemet és mindjárt kéletét, hogy legyünk a gyülekezetekben is, bárhol megyünk, legyünk egy osztó, oszlopos tagja itt számodra. Ámen! Úr Jézus Krisztus drága és csodálatos tanító mesterünk, köszönjük, hogy ma délután is lábaidnál időzhettünk. Hálát adunk ezért a haddiákért, és köszönjük, hogy a te. Gondod az Ilahi Bibliaiskola is. Köszönjük, Uram azokat, akiket használtál, akik felé szolgálhattunk. Uram, arra kérlek téged, hogy testvéreimet velünk együtt, és a jelenlevőkkel együtt Tedd érzékeny mindig a Te szabad iránt. Tudom, Uram, hogy azt nem helyettesíti semmi, az nem pótolható semmivel. És imádkozok, Uram, hogyha megszólítod őket, hogyha többre akarod bízni őket, Hadd legyen halló fülök a te hívásodra. Úr Jézus, olyan sok a munka és olyan kevés a munkás, imádkozunk, hogy küldj újabbakat a te aratásodba. Válaszd ki, közülök és közülünk, Urunk, és jelölj ki, és hívjál el még másokat is, Uram, a felkészülés és a szolgálatra is. Őrizd meg, Uram, hogy amikor szabadat hallják, elhallgassák, félelem miatt. Ne legyenek készek átadni, hanem segítsd őket, Úr Jézus, hogy egyetlen igése hagyjanak a földre hullani. Formáld jellemüket, használd ebben drága ígédet. Ígéd, vésőjét, kalapácsát, simogatását, oltókését, Uram, és tisztogató eszközét. Hallgass meg bennünket, Urunk, és tét többet kérdésünknél, fiadért. Amen. Amen. Azért is hálásak vagyunk, édesatyánk, hogy eszközöket használtál, fiataljaink felkészítésében, gondolunk a családtagokra, gyülekezetekre, szentel meg és áld meg őket. Köszönjük mindazt, amit már elvégeztél testvéreinkben. Hadd legyen előrehaladásuk, növekedésük nyilvánvaló minden ember előtt, mert te nem a félelemnek, hanem a szeretetnek, a józanságnak és az erőnek a lelkét adod, mérték nélkül azoknak, akik kérik tőled. Uram, ezt kérjük testvéreink számára, hogy Hadd éljenek a lélek teljességében, hadd legyen a szűkben ilyen mélységes, sóvárgás vágy utánad, Uram, hogy azt a kegye majándékot, amit szeretnél kiosztani nekik, hogy áldottá és áldását tedd őket, neved dicsőségére, ezt felismerhessék, és szolgáljanak vele örömmel, hűséggel a te dicsőségedre. Amen. Amen. Édesatyám, Hálát adunk neked, hogy te munkálkodsz az ő szívükben, köszönjük az ő megtérésüket, és köszönjük, Uram, hogy ezt a két évet neked adhatták, és eltölthették, Uram, ott a bibliaiskolában. Hálát adunk azért, hogy folytatott bennük a munkát, imádkozok, Uram, hogy valóban meglássák, hogy hol a helyük a gyülekezetben, Kérünk, hogy a férfiak jó, ige szólók legyenek, és az igazság beszédét bátran hasogassák, a leányokat pedig áld meg, Uram, hogy jó lelki gondozók legyenek, tanítók a gyerekek között, és használt fel őket között is, hogy sokan megismerjék még a te nevedet rajtuk keresztül. Áld meg őket, Uram, és ne hagyd, hogy megalkudjanak a hamissággal, add meg, hogy igazságban járjanak a Szent Szellemed által, a lélek vezetése alatt, és kérünk, Uram, hogy a Szent Élek gyümölcsei legyenek láthatóvá az ő életükben, Munkálkodj bennük, Uram, és formáld őket, hogy legyen szebb, és legyen jobb általuk a te néped, a te közösséged. Amen. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim. Kérlek titeket, ti maradjatok itt, mert szeretném átadni azt az oklevelet, amit a tanulmányaitok alapján kiállítottunk, és most megérdemelt módon szeretném ezt nektek átadni, és a ti részetekre kibocsájtani. A harmadik tanuló Kulcsár Péter 880-nal, hát ő egy nagyon őszinte, egyenes ember, örülünk neki, és az úr áldja meg őt is. A következő tanuló Cseke Barnabás, őt is dicséretben tudom részesíteni, ő volt az osztályfelelős, és zugolódás nélkül mindig akit kellett értesített, telefonált, intézkedett, Hát örülünk, hogy egy ilyen ügyes fiatalember, és kívánjuk, hogy az Úr őt is áldja meg. Testvéreim, Fogarasi Dezső testvér elmondta, hogy honnan való, az egész között ő fejlődött a legtöbbet. És az, hogy nemrég tanult meg írni, olvasni, ez is nagy dolog, de hogy most már az írásával is tudja kommunikálni a gondolatait, ez óriási dolog, és még ami... Dezső testvérnél megfigyelhető volt, hogy nagyon jó közösségi szellemet hozott a bibliaiskolába. Látszik azt, hogy kapott pásztori ajándékot, és azt kívánjuk, hogy ezt használjad. És sokat nyerjél meg az Úr számára, a ti nemzetségetekből, a ti falutokból, magyarok közül is, romák közül is. Ne szégyeld az igazságot, hanem hirdesse, és az Úr áldjon meg téged. Hát örülünk ennek a délutánnak, és várjuk a következő jelenkezőket, akik szeretnék azt, hogy formálódjanak Isten igéje szerint a testvérnőket, testvéreket kérjük, hogy imádkozzanak a következő generációért, és biztassák a fiatalokat, új hívőket, akik szeretnének eljönni, hogy jöjjenek a Bibliaiskolába. Az Urágyam. Az is úgy titkon ott volt a szívemben, de most csak kimondom a testvéteknek, azért is imádkoztam, hogy a leányok legyenek majd például jó feleségek. A fiúk meg hűséges férjek. Amellett, hogy szolgálni fognak gyülekezetben, ott, ahol kell, ahol szükség leszre rejájuk. Ez se kevesebb a többinél. Különösen a mi világunkban, a mi időnkben. És imádkozunk azért, hogy Uram, hallgass meg imádságainkat érettük. Köszöntjük azokat is, akik később, később érkeztek, Borzás István testvér és Mike déli testvér Angliából, egy gyülekezetből, aki az IMF egyik vezetője. Egy énekkari szám után kérjük majd a vendégtestvérünket egy rövid köszöntéssel, amit majd István fog fordítani tolmácson. Bless you. I bring, I bring greetings from England. hozok számatokra üd üdözletet Angliából, és megkértek, hogy adjam át a üdvözletét Borzási Pálnak és a magyar lónai gyülekezetnek. A good of mine. Ő az én jó barátom, and I'm with him. és most éppen nála lakom. Nem fogok hosszan beszélni, de egy ilyen alkalommal, amikor ezek a fiatalok befejezték a Biblia szeretnék egy rövid üzenetet átadni az mennyei atyátok részéről, és hat gyakorlati lépést a hívő életbe. És ezek hasznosak mindannyiunk számára. A mennyei atyánk akarja, hogy ezeket ismerjük. A példabeszédek könyve harmadik rész első két versében van az első. Fiam, az én tanításomról és az én parancsolataimat megőrizze a te elméd, mert napoknak hosszú voltát és sok esztendős életet és békességet hoznak néked bőven. When to drive a car, Mikor megtanulsz vezetni egy gépkocsit, and you pass your test, és a vizsgán átestél, the last thing your says to you, az utolsó, amit a, a tanítód mond neked, as you're driving away. Ahogy elindulsz a kocsival, Don't my teaching, my law. ne felejtsd el az én tanításomat. In the same way we must remember God's law. Na így kell nekünk emle, em, emlékezni Isten törvényére. Át vezetünk, át megyünk az életen. És tudjátok, Mózes beletette mind a két tábláját a törvénynek a figyládába. Mi pedig a szívünkbe kell őrizzük őket, and we must drive through life. hogy úgy vezessünk át az élete, with God's law. Isten törvényével. And if we do, ha pedig ezt tesszük, he will bless us. ő megáld minket. The step. A második gyakorlati lépés In and a harmadik és negyedik versben példabeszédek harmadik részében. Az irgalmasság és igazság, ne hagyjanak el téged. Kösd azokat a te nyakadra, írd be azokat a te szívednek táblájára. Így nyersz kedvességet és jó értelmet Istennek és emberek szemei előtt. Egy nyakláncot kell hordozzá, egy lakattal rajta. Now this may be difficult for the men. Ez nehéz a férfiak számára, But these are not visible. de ezek nem látható nyakláncok. Ezek lelkiek. We are to wear the necklace of mercy. Az irgalmasság we are to have a merciful spirit. nyakláncát kell holdozzuk, az irgalmasság lelkülete kell lakozzon bennünk, And we are to wear a locket of truth. és az igazság lakatja kell rajta legyen. We are to be known as gracious, úgy kell ismerjenek bennünket, mint akik rgalmassága teljesek vagyunk, forgiving, loving, szeretőek and we are to be known as truthful. És hasonlóképpen, mint akik igazságban járunk. The third precept is A harmadik lépés ez. We are to trust in the Lord. Bíznunk kell az Úrban. 5. és 6. vers. Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből, a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Minden te útaidban megismered őt, és akkor ő igazgatja a te útjaidat. If you want to north, ha észak fele akarsz utazni, you can use a compass. akkor vehetsz egy iránytűt. Az will, will north. az a magnetikus észak felé fog mutatni. But that's not true north. De az nem az igazi észak. those who sail ships know, és akik a hajókon utaznak, azok tudják ezt. You the pole star, the north star, hogy az északi sarkcsillag után kell menni. that will take you true north. És az az igazi észak felé vezet. In the same way, we do not follow our own wisdom. Ugyanígy, mi a nem a magunk értelme után kell menjünk, We the Lord's hanem az Isten irányítása, bölcsessége után. We are to trust with all our Ezért benne kell bíznünk teljes szívünkből, And lean not on our own és ne a magunk értelmére támaszkodjunk. Number four. Negyedik. In English they are the three B's. Ez angolul három B betű. Be humble. Legyél a lázatos. Be godly. Legyél Isten félő, legyél áldott. Please read. Ne légy bölcs a magad ítélete szerint. Féld az Urat, távozzál el a gonosztól. Egészség lesz az a te testednek, és megújulás a te csontjaidnak. The fifth step. Az ötödik tanács. The lay is always going down in value. A lej Esik az értékében. The cost of living is always going up. És a megérhetés költsége egyre nő. Egy kiló kenyér több, mint amennyi volt ezelőtt, alamennyi idővel. So there is a cost to living. Van tehát ára az életnek. And in the spiritual life there is a cost. És a lelkiekben is van egy ár, amit meg kell fizetni. And we are to make offerings to the Lord, és nekünk adakoznunk el az Úrnak. Our love, our worship, our service must cost something Ami szeretetünk, ami szolgálatunk, kell kerüljön valamiben amit az Úrnak adunk. To seek kell keressük először az urat és az ő igazságát és így az ő áldásában részesülünk. 9. és 10. vers. Tiszteld az Urat a te marhádból, a te egész jövedelmet zsengéjéből, ekképpen megtelnek a te csüreid eleséggel, és mustal áradnak el sajtóid válói. 6. lépés. Magyar lónán van egy ház. I think there is a house. Úgy gondolom, hogy van egy ház. I cannot see the house properly. Nem tudom, nem látom eléggé. Because there is a vine growing on it. Vine. Vine. benőtte egy sőröl lugas. And I was walking past the other day. Elmentem a múlt nap mellette, and I think I saw a face through the vine. És úgy láttam, mintha egy arc lenne ott a, a Szőlőlevelek között. Tudtam, hogy ott van egy ház mögötte, de a szőlőt meg kell metszeni, hogy láthassuk a házat, hogy lássuk, hogy gondját viselik a háznak. Nos, mi el kell, elvárhatjuk ami mi mennyei Atyánktól, to prune our lives. hogy a mi életünket is megmetszegetje. So he can have free access to our hearts, hogy szabad járata legyen Istennek a mi szívünkhöz, és a Szentlélek elvégezhesse a renováló munkáját. -like, és még Isten félőbbeké, vagy hozzá hasonlóká tegyen, és még gyümölcsözőbbé. So Úgyhogy légy kész elfogadni Isten javító munkáját. Read verse 11, and 12. 11. és 12. vers. Az Úrnak fenyítését, fiam, ne utáld meg, se meg ne und az ő dorgálását, mert akit szeret, az Úr megdorgálja, és pedig mint az Atya az ő fiát, akit kedve. Ez tehát hat lépés az Istenfélő életre. Kövesd Isten tanítását. Hordozd az irgalmasságot és az igazságot. Bízzál az Úrban. Legyél alázatos Istenfélő és áldott. Van egy ára a hívő életnek, és az Úr megtisztít meg medszeget. Az a meg! May the Lord bless you. Amen. Amen. Testvéreim most már az árszó közeledik és Kis Zoltán testvér kérte, hogy még pár gondolatot mondjak, és azután pedig befejezzük együtt létünket. Elhangzott az ige, amiből Péter István testvér is szolgált, én is szolgáltam ebből ma délután sziláccsebe, és csupán két gondolatot szeretnék átadni. Az egyik az, hogy legyen az értelmünk és az elmény az úr számára kiélesítve. Azt hallja meg az ember amire az élete vagy az értelme ki van élesítve és ki van hegyezve. Arra nagyon fogékony, ahonnan várja a hatásokat, ahonnan várja segítséget, arra nagyon odafigyel. Van nekünk egy kisfiunk, és hogy szokja a román beszédet, sokszor szoktam mondani neki, hogy Máté, finom kacse. És azt mondja, mikor hazajön egyszer édesapa, azt mondja nekem mindig, hogy finom kacse. Erre a sófra jár mindig az agya, hogy valami finomat tegyen, és a román beszédből is ezt hallja ki, ugye, hogy valami finomat fogunk adni neki. És ez így van velünk emberekkel, hogy amit szeretnénk kapni, és ami nekünk fontos, arra nagyon odafigyelünk, és arra mindig oda jár az eszünk, és arra figyel az értelmünk. Hát ez az egyik üzenet, testvéreim, hogy legyen fontos nekünk az, amit Isten mond. Akármikor idejövünk, az emberi beszéd között kutassuk az Isten szavát. Mit üzen nekem személyesen az Isten? Úgy, ahogy Sámuel is mondta, „Szó Uram, mert hallja a te szolgát. A második gondolat pedig, és ezért imádkozzunk, hogy ne legyen semmi hamisság az Úr népe között. Azt mondja itt az ige, mert megjelentettem néki, hogy elítélem az ő házát mindörökre az álnokság miatt, amelyet jól tudott, hogy miként teszik vala utálatosá magukat az ő fiai, és ő nem akadályozta meg őket. Élinek a fiai, és az egész Izrael között egy olyan lelkület indult el, ami nem az Úr szerinti, ami hamisság volt, és ami az ítéletet hozta maga után. És Isten ezért választotta ki hogy ezt megítélje, hogy helyre vegye az Isten népét, hogy becsületesség, igazság, tisztaság és szentség legyen az Úr népe között. Ezért imádkozzunk, hogy itt szilágymegyében, Erdében ami mindig is jellemzője volt a gyülekezeteknek, és ami tartást és jövőt adott a gyülekezeteknek, hogy ez továbbra is meglegyen. Az erkölcsi tisztaság, a tambeli tisztaság, és minden hamisságtól mentes legyen az Úr népe és hogy ez erősödjön meg közöttünk, ez növekedjen bennünk, és legyen ez erény előttünk, hogy aki tiszta, aki az Úrtól való fethetetlen, azt tudjuk látni, és tudjuk bátorítani, segíteni, és amit az Úr megítél, azt mi is ítéljük meg magunkba, és ne engedjük, hogy az terjedjen közöttünk. Ezért imádkozzunk, könyörögjünk, és kérjük, hogy az Úr munkálkodjon, és tegye áldotta az ő igéjét. Amen. köszönjük minden szolgálatot az Úr Jézus nevében, ami ma délután elhangzott, és amit hiszem, hogy elviszünk magunkkal. Nem kell üresen elmenjünk, hanem megtelítette az Úr az igeasztalát is, és bőségesen gazdagon nyújtott nekünk az ő igéből. Köszönjük déli testvének is a hat diák számára való hat gyakorlati útmutatást, útbeigazítást. Nekik is szólt, és nekünk is az Úr, hogy legyen ezért a dicsőség. Szeretnénk... Üdvözletünket küldeni mindenhova, ahova tanártestvéreink, vendégtestvéreink, a bibliiskolások visszatérnek, vagy éppen a szomszédos gyülekedetekből. Évi köszöntő igénykel a Péter közönséges első levele, első 17-es versével, amit fel is olvasok. És ha Atyának hívjátok őt, aki személyi válogatás nélkül ítél kinek, kinek cselekedete szerint, félelemmel töltsétek a ti idejét. Ezzel az igevel köszöntjük mindenütt országunkon belül és határunkon kívül hittestvéreinket. És szeretném még azt mondani, hogy a záró ének és imádság után majd a bibliaiskolai tanárokat és diákokat, és közvetlen hozzátartozóikat, akik elkísérték családtagjaikat, mindenkit kivétel nélkül válunk lent az alaksóban egy szeretett vendégségre. Tehát családtagjaikat, szüleiket és testvéreiket az alkalom után várjuk szeretettel. Most fennállva közösen befejező éneket énekelünk, amiután majd Bordási István testvé imával alkalmunkat. Köszönjük a Te hívásodat, Urunk, amit intézel felénk most is. Köszönjük, hogy hallhatjuk, köszönjük, hogy válaszolhatunk. Köszönjük, hogy Te vagy az, aki a megbízatást adod. Te vagy az, aki kirendelsz a munkára. Te vagy az, aki felhasználsz eszközeidül. Te vagy az, aki megtisztítsz és alkalmassá teszel. Köszönjük, Urunk, mindazt, amit tőle tanulhatunk és tanulhattunk. Segíts urunk, hogy a Te igédnek ne csak hallgatói, tanulói, hanem megtartói is legyünk. Cselekedjük az tiszta szívvel és örömmel. Kövessünk Téged, bízzunk benned, és kin a világban, és itt a gyülekezetben legyen az életünk és szolgálatunk a te dicsőségedre. Ámen. Az Úr Jézus, a miénk.